ومحمد محمد صلاح على اليسار محمد صلاح جول الله صلاح مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء شكرا للزميل محمد الكواليني وهكذا النادي الأهلي ينهي مباراة الذهاب بخسارة ثقيلة بل خسارة تاريخية أمام فريق مامولدي ساندونز الجنوب أفريقي بخماسية نظيفة استطاع الفريق الجنوب أفريقي أن يكتسح مرمى النادي الأهلي في خسارة تقريبا هي الأثقل في تاريخ العملاق الأحمر الفريق الذي توجب بلقب هذه البطولة من قبل ثمانية مرات والذي وصل إلى نهائي البطولة في السنتين والموسمين الماضيين الآن الأهلي مع مارتن لاسرت يخسر بخماسية نظيفة في ذهاب الدور ربع النهائي علامة استفهام كبيرة امام النادي الاهلي مع هذا المدرب الاورجواياني كيف هذه الخسائر الاهلي مع مارتن لاسارتي لم يفز في اي مباراة خارج ميدانه ولكنه يتالق في ملعبه، ولكن اليوم الاهلي غائب بكل ما تحمل الكلمه من معنى عن هذا اللقاء. قماسية نظيفه، اداء دفاعي سلبي تماما، اداء هجومي غير موجود بالمره، النادي الاهلي اليوم خارج نطاق الخدمه بكل ما تحمل الكلمه من معنى. هارد لك لجمهوره العظيم، هارد لك لجمهور النادي الاهلي، ولكن هناك امل، اي نعم الامل ضعيف ولكن هناك امل في مباراه العوده السبت المقبل بمشيئه الله. نذكركم مشاهدينا باهداف هذه المباراه، الاهداف الخمسه جاءت على النحو التالي. هدفين في شوط المباراة الاول باداء طبعا ولا اروع من فريق ماهوليدي صن داونز كما تحدثنا في الاستديو التحليلي الهدف الاول والذي جاء مبكرا في الدقيقة الرابعة عشر عن طريق اللاعب زواني بتمريره ولا اروع من الجبهه اليسرى لينجرمان والهدف الثاني في الدقيقه الثالثه والعشرين عن طريق سيرينو رودريغيز اللاعب الاورجواياني المتميز ويسجل الهدف الثاني لفريق ماموري دي سانداوز. ينتهي الشوط الاول بهذه النتيجه هدفين مقابل لا شيء. يبدا الشوط الثاني مضرب جزاء من محمد الشناوي يتسبب فيها يتصدى طبعا لها طبعا سيرينو ويسجل الهدف طبعا من ضربه جزاء ويتقدم فريق ماموريودي سان داونز بثلاثه اهداف مقابل لا شيء يستمر الاداء الغير مقنع للنادي الاهلي طوال المباراه طبعا ريكاردو البرازيلي هو من سجل ضربه الجزاء ثم سيرينو يسجل هدفه الثاني اليوم والهدف الرابع لفريقه في الدقيقه الثانية والستين اربعه اهداف مقابل لا شيء الاهلي حتى الان غير موجود في المباراه ويستمر اداء ماموريودي سان داونز المتميز والبديل الذي كان قبل هذه المباراة والذي لعب للأهلي من قبل في الدقائق الأخيرة يسجل الهدف الخامس لتنتهي المباراة الكارثية النتيجة الكبيرة النتيجة التاريخية الهزيمة الأثقل في طريق العملاق الأحمر النادي الأهلي ومئة علامة استفهام أمام أداء لاعبي الأهلي في هذه المباراة من جديد كابتن وائل هردراكي الجمهور الأهلي ولكن ماذا حدث للنادي الأهلي في هذا اللقاء؟ لم يكن أكثر المتشائمين يتوقع هذا السيناريو السيء من اللاعبين من المدرب من الجميع الأهلي لم يحضر في هذه المباراة يعني طبعا هذه معار أقل ما يقال عنها هي عار أحمد لللاعبين وللنادي وللمدرب ولشخصية المدرب اللي سألتني قبل المباراة على أدائه مع الفريق وهل انسجم ولا لا يعني بعد كل المباريات دي ملوش عذر ملوش عذر تماما المباراه اللي فاتت في الدوري أراح سبع لاعبين لو بنتكلم على لاعيبه مرهقه وزي ما احنا شفنا ملوش عذر سبع لاعبين راحهم المباراه اللي فاتت لاعب آه لاعب علي معلول والسوليه الاثنين الوحيدين الاساسيين في الفريق والاثنين كانوا سيئين طبعا وأنا يعني ليس أعزر هناك عذر انا اعذر علي معلول النهارده في مباراه النهارده اسوء لاعب في المباراه بس انا اعذره لان علي في المباراتين اللي فاتوا في الدوري كان افضل لاعب في الاهلي عمل مجهود كبير جدا هجوميا ودفاعيا كان سبب في فوز الاهلي انما النهارده انا اعذره لان المدرب ان انا عارف ان انا عندي مباراه قدام فريق من جنوب افريقيا بيقدم الاداء اللي احنا شفناه وعارفين اداءه قبل كده طبعا تحضيره للمباراه غير غير جيد تماما شوف رد فعل اللاعبين تعرف اذا كانت اللعيبه عايشه اجواء المباراه ولا لا بعد الاهداف بص لعيبه الاهلي منظرها عامل ازاي في الملعب غير حضرين تماما ذهنيا في المباراه مش متوقعين السيناريو المباراه مش محضرين نفسهم للسرعه اللي طيب. بيلعبوا قدامها يعني انت من الان كده عنوان الرئيسي للاستوديو تحمل مارتي لاسارتي المسؤوليه كامله عن هذه الثقيله الهزيمه الثقيله انا اكيد أحمله طبعا المسؤوليه لانه بدا البطوله بدا البطوله مع النادي الاهلي يعني لسه له عارف ايه المطلوب من النادي الاهلي كل هزيمه كانت بتحصل للنادي الاهلي في البطوله نقول لسه جديد لسه جديد لسه مش عارف الاجواء الافريقيه انما بعد كل ده لا صعب يتحمل هو جزء يعني 90% من المباراه يتحملها على سارتي بادارته للفريق ادارته للاعبين تغييراته التعامل بتاعه مع احداث المباراه غير جيد تماما انا مش حاسس ان في مدرب دين واحد اثنين ثلاثة. ثلاثه اخطاء لاصبت في هذا اللقاء الاختيارات للاعبين <تصفيق> أداؤه مع الفريق توقيت التغييرات اللي, اللي عملها التغيير الاول التغيير الاول اضطراري باصابه سعد السمير التغيير الثاني محمد هاني و و و, و ماهر نزل مكانه التغيير الثالث بتاع ازارو تغيير متاخر جدا احنا اتكلمنا بين على اجايت غير موجود تمام لازم انزل ازارو مع بدايه المباراه محاوله محاوله ان انت تحرز هدف والنتيجه 2-0 انما السيناريو المباراه اكبر الاهلي علي الشكل اللي ظهر بيه ده انما هو يتحمل جزء كبير جدا في تحضيره للاعبين غير غير مركزين تماما ده وضع أن المدرب ما احنا لم لم يقرا جيداً سان مع جوزيه كنا بننزل المباريات انا عارف حافظ. وعارف الخصم اللي قدامي او المنافس اللي قدامي ده هيلعب ازاي وبيلعب ازاي وقوته فين انا لو قريت الفريق ده وتحضيره وأداءه في المباريات اللي بيلعبها ما كنتش هظهر بالشكل اللي ظهر قدامه مم. النادي الاهلي بالشكل ده انما يتحمل المدرب 90% اللاعبين عليهم دور دور كبير برضو الشخصيه غير موجوده تماما وده انا كلمتك فيه كل مره كل كل فيه. فيه الروح والقياده والشخصيه غير موجوده مش لازم اكون بشاره عشان ابقى قائد للفريق ما شفتش رد فعل ابدا من اللاعبين اللاعبين بيتعمل عليهم دبل باس باس بسهوله جدا شوف الهدف الثالث من بدايته لو جبناه من اوله الهدف الثالث لا الرابع الهدف الرابع اللعيبه كانه رايح مترقص هو. هو بي انا قلت لك علي, إن علي, على, يعني. علي معلول انا اعذره على المباراه زي علي معلول انا اعذره النهارده علي علي مش موجود في المباراه تماما انما علي في خلال المباراة اللي فاتت احسن لاعب في نادي الاهلي ومن اول الموسم افضل لاعب لو جبنا الهدف ده من اوله شويه بص بص في نص الملعب اللاعبين تعاملوا ازاي مع كوره وبيضغطوا ازاي رد الفعل بعد الاهداف بص الناس اللعيبه بتتفرج مفيش, مفيش رد فعل تماما مفيش مسؤوليه عند اللاعبين مفيش شخصيه اللي حصل ده هيبقي عار عار عار علي اللاعبين اللي لعبوا المباراه دي علي الجهاز الفني اللي ادار المباراه دي بالشكل ده يعني يعني في كلام كتير يتقال يا احمد انما الواحد بيحاول انه يمسك على قد ما اولا اولا يعني طبعا الاداء للنوب للنادي الاهلي هو يوم عادي يوم يعني سلبي في اداء النادي الاهلي ولكن بالفعل الاداء كابتن وائل كابتن عزيز يعني لابد ان تتوقف يعني ليس هذا النادي الاهلي الذي ادى مباراه قمه امام الزمالك كانت مباراه جيده ادى امام وراء امام الاتحاد صح. مباراه اكثر من رائعه لكن ما زلت عند رايي وما زلت عند نقطه مهمه لابد ان نتحدث عنها ماذا يحدث للاهلي مع مرتضى خارج ملعبه بغض النظر عن هذه النتيجه الكارثيه لكن لكن دائما الاهلي خارج ملعبه مع هذا المدرب لم يقنع لحتى الان لم يفز في اي مباراه مع فريق اثيوبي يخسر بهدف مع شبيكه الصوره يتعادل بهدف مقابل هدف يخسر مباراتين اخرتين اذا مع هذا المدرب دائما خارج ملعبه شيء وهو شيء سيء وفي ملعبه يؤدي بشكل جيد هو هو لازم شيئين شيء هو الاول هو المدرب يختار استراتيجية مهمة او الملائمه ويختار اللاعبين ويختار اللاعبين الملائمين لتطبيق الاستراتيجيه اليوم شفنا ان اختيار اللاعبين كان سيء، لماذا؟ لأنك تختار تلعب 4-1 أربعة 4-1 واحد أربعة واحد وتلعب على اختيار اللاعبين من... ولا الطريقة؟ أنا اختيار اللاعبين لأن الطريقة لا هي العناصر كنت... هي العناصر لا لا الاختيار لازم أنك لازم أنك تختار الطريق الاختيار اللاعبين اللي يطبقوا لك الطريقة اللي تريد تلعب بها، مم. أنت أتيت إلى مامي دي ساندوز لكي تلعب بضغط في وسط الميدان وتلعب على المرتدات لكن لم تختار اللاعبين الملائمين، تلعب أحمد فتحي وسط الميدان، تلعب أجايي كجناح أيسر، الأمور غير واضحة، لم تضع اللاعب في وضعيه سليمه من البدايه ثانيا هناك آه هناك لاعبين خارج التغطيه لماذا لان العامل الديني تكلم عليه وائل العامل الديني مهم جدا الاراده الاصرار العزيمه هذا هو اللي احنا, احنا بنسميها عزيز معلش بدون اقاطع كلامك الروح الأهل، الروح, الروح, الروح دي مش موجوده دي الروح اللي كانت بتميزنا اللي بتخليني في المباريات اللي زي كده على ودخل دخل فيا هدف يبقى في رد فعل رد فعل, فعل ده مش موجود تماما مش موجود حتى ما تحتاجش المدرب اللعيبه بعضهم البعض اللي... يتشجع عليك الهدف الأول لازم تكون عندك ردة فعل لذلك الإرادة تخلق الشراسة والشراسة والشرا... هي اللي تخلق تلك التنافسية اليوم كان هناك انعدام التنافسيه لدى اللاعبين لذلك طيب ممكن انك طيب. تنتظر طيب. طيب المدرب تنهزم المدرب يتحمل. أربعة وخمسة. يعني الشراسه والروح والعزيمه وروح الفالنه الحمراء كما نتحدث يعني المدرب ذنبه ايه في هذه النقطه يعني هذه نقطه سؤال كابتن وائل التحضير يا احمد يعني مدرب أو ما ما هو, هو ما دوره وتحضير اللاعبين انا عارف لاعبي لاعبتي بقى لي خمس شهور دلوقتي موجود في النادي عارف اللعيبه اللي عندي وعارف امكانياتي انا انا شايف استراتيجيه التحضير للمباراه كانت غلط انا فريق زي كده كتير احنا انا لعبت قدام فرق جنوب افريقيا كتير جدا لاعبين صراع زي ما شفنا بيعملوا الوان 12 بشكل كبير جدا بيلعبوا عندهم حلول كتير هجوميه في المباريات اللي زي كده بندافع بشكل قوي يا احمد بتركيز عالي جدا بنلعب قريبين من بعض في منطقه بره منطقه جزاءنا تماما في التلت الاوسط اللي هو من منطقه الجزاء لغايه نص الملعب اللاعبين فيه تركيز كبير انا ما شفتش التركيز ده موجود النهارده تماما بص الاهداف تحس ان احنا بنتفرج على لعيبه للهجمة بشكل ممتاز في تباعد بين اللاعبين وبعض بص الـ الـ مش ممكن فريق لا مهلهل الاهلي اليوم فريق مهلهل. من الاهلي بيلعبوا فريق, فريق مفكك ليس هناك اي روح ليست هناك اي عزيمه ليس هناك ترابط في الاداء الدفاعي ولا الاداء الهجومي ولا اي شيء يذكر للنادي الاهلي في هذه المباراه لكن لابد ان برضه برضو صنداوز حقه يعني فريق لا. متميز فريق عنده كما تحدثنا في الشوط الاول فريق عنده قدره رهيبه على التحول من الدفاع للهجوم بسرعه عنده لا مركزيه في التلت الامامي عنده امكانيات هجوميه جيده لابد ان نتحدث عن فريق يحترم يوم قدم مردود طيب قدم مردود طيب سجل اهداف جميله جدا ترى ضغط في الثلث الاخير ترى لعب بالمرتدات عنده حلول متعددة. لكن الغياب الغياب للمدافعين ليست هناك ليس هناك اي قائد في الدفاع ممكن انه يصحصح اللعيبه تحس بان هناك روحنا هناك اللعيبه يحاولون انه يصلحوا الامور صحيح ان المدرب لم يخدمهم من البدايه في في اختيار اللاعبين لكن على الاقل لعبوا ربع ساعه الاولى لعبوا محترمه لكن بعد ذلك نهار الفريق لماذا هل هو انهيار بدني تكلم شفنا بان لا اللعيبه اللعيبه في مباراه في, في مباراه يعني فقط أنا علي معلول و ليس هناك اي عذر ليس هناك اي عذر العذر الوحيد هو انك غياب الذهن غياب ديني ولا غير مسموح لك انك تلعب قميص وتدافع القميص الاهلي وانك تلعب تدافع بسداجة تلعب بشبابك مفتوحه ولا يعني كان ممكن حتى في الشوط الاول ان يتسجل اربع اهداف على الاهلي وهذا اول مره نلاحظ عن الاهلي هناك شوارع دفاع الأهلي هناك في وسط الميدان في الدفاع ليس هناك ترابط اذا هناك شيء هناك شيء غلط من البدايه اولا بدايه من المدرب لازم يتحمل مسؤوليته هل في المدرب في قراءته للمباراه في عدم تحضيره الفريق صن لان المدرب عندما ياخذ وقت لمعرفه اللاعبين عندما تعرف لعيبتك وتعرف مميزاتهم وضعف ونقاط الضعف تختار دائما أي مباراه اللاعب الملائم للاستراتيجيه اللي تختارها انا اقول اليوم ليس الغلط في الاستراتيجيه يعني حتى في الشكل اللي لعب بها لكن بكثره ما هو غلط في اللعيبه اللي اختارهم لتطبيق تلك الاستراتيجيه لانك تلعب لعيبه ضد طيب. مميزاتهم، نعم. انك تطلب من اجي انه يدافع تطلب انك من, من مروان انه يدافع تطلب ان لا لازم اذا كنت اريد ان ادافع لازم الاعب لعيبه وسط ميدان سيني. وفي سيني الصوت الثاني العب العب ازار ومروان في لكي يهاجمون في نقاط فنيه ثانيه عندي انا تكلمنا على علي معلول يا احمد مرهق بدلا انا في مباريات اللي زي كده اما يبقى عندي فريق بيهاجمني وفريق قوي وانا عايز العب على الدفاع حط ايمن اشرف ولاعب ياسر ابراهيم او لاعب رامي ربيعه في الـ في, الـ في القلب جنب سعد سمير لو بنكلم على التحضير من البدايه احط احمد فتحي من البدايه دفاعيا اقوى من من محمد, محمد هاني وهو ده التحضير اللي احنا بنتكلم عليه يا احمد مش عشان الفريق اتغلب لكن كابتن وانا انت تحدثت عن أنه انت اقتنعت ان احمد فتحي في نص الملعب هيجيد كان واحد دفاعيه وهيسند انا ده توقعي في الاول لكن محمد هاني كان خالي ينتقل خدمه تماماً غير آه. موجود وده بيحصل لاعب برده مقدم موسم كويس مع الاهلي انما مفيد. انما جات مباراة فيها كل السلبيات دي ده تحضير مدرب انا اشوف الجزء جزء كبير جدا منه تحضير مدرب انا اللاعبين مش عايز اقص عليهم انما في تقصير من اللاعبين في رده الفعل يا احمد دي نقطه خطيره جدا عمرنا ما حسيناها في النادي طبعاً الاهلي طبعاً. انا الأهلي لما بيخش فيه جول بتحس بالغيره بتحس بالفوران عند اللاعبين بتحس ان في رد الفعل ده اللي احنا ما شفناهوش النهارده في اغلب المباريات اللي فاتت من امتى النادي الاهلي بيوصل نهائي بطوله ويخسر يا احمد ثلاث تلت... دي البطوله الثالثه، البطولتين اللي فاتوا وصلنا نهائي ونخسر. بس وصلنا متعب... دور الثامن دور دور الثامن دور دور الثامن دور هي طبيعي ان انت تاريخ قبل البطوله بتبدا مين المرشح الاول لو في بطوله فيها زي الاهلي؟ نجاني. طيب يعني ده طبيعي ده, ده العادي، العادي بالنسبه لك آه. ان انت توصل، مش العادي ان انت توصل وتخسر. ده يبين برضو الشخصيه اللي عند اللي موجود. طب هذا هز... السؤال الذي يطرحه فريق الاعداد، ماذا حدث في القلعه الحمراء؟ وهل من ريمونتادا تاريخيه في مباراه الاياب؟ ام انه نقول يعني انه الوداع المبكر؟ يعني انا اشوف انا اشوف كل حاجه موجوده في الكوره انما بالسيناريو اللي حاصل باداء فريق سان داونز بنتائجه في خلال البطوله تاكد الموضوع صعب صعب جدا باللاعبين اللي يمتلكهم يعني صعب ان بالحالة اللي بالحاله البدنيه